שלום וברוכים הבאים לשיעור ה-30 בנושא ניהול תיקי נאמנות. שמי אית אמר ואני אלווה אתכם בשיעור זה. בסיום שיעור זה נדע להקים תיק נאמנות ולרשום תנועות חשבון בתיק. לרכישת המודול ניתן לפנות למחלקת המחירות בטלפון 03-6367-1000-1. מודול הנאמנות בתוכנה נפרד לחלוטין מהנהלת החשבונות המשרדית. לשם כך המערכת מייצרת רצף קבלות נפרד לכל תיק נאמנות ויוצרת סוג תיק חדש. תרם פתיחת התיק, ניצור חשבון בנק מסוג נאמנות. באו נראה. בתפריט כספים נעבור לחשבונות בנק ונלחץ על אשר בחלון הסינון. בכותרת החלון נלחץ על כפתור אוסף ונתחיל למלא את השדות. נקליד את תיאור החשבון, בנק, סניף ומספר חשבון. נשים לב לבחור בסוג חשבון בנאמנות ונסיים בשמו. עכשיו לאחר שהקמנו את חשבון הנאמנות בתוכנה נוכל להוסיף ושאם כך נעבור לתפריט תיקים ולקוחות, אוסף תיק. במידה והלקוח אינו קיים במערכת, נבחר באפשרות אוסף לקוח. כמובן אוכל להיזכר בסרטון מספר 2 שעוסק בהקמת לקוח ותיק. בסוג תיק נבחר בניול נאמנות, ונלחץ על השר. נבחר בלקוח שלנו או על ידי מספר או על ידי שם לקוח. ונעבור לפרטי החשבון בחלק התחתון של המסך. בשדה מספר או שם חשבון, נבחר בחשבון שהוספנו כרגע במערכת. בדוגמה שלי אני אקליד את שם החשבון ונמשיך. שם נאמנות מייצג את שם חשבון הלקוח. כתובת נאמנות את כתובת משרד עורך הדין. חתימה מתאר שם המשרד או השותפות ונקליד מספר עוסק מורשה של המשרד. במספר העתקים נגדיר את כמות העתקים כולל מקור שהמערכת תדפיס. בדוגמה שלנו נקליד את הספרה 3 דהיינו מקור פלוס שני העתקים. בשדה מספור קבלות ומספור קבלות תיקון, נקבע את המספור שממנו המערכת תתחיל למספר את הקבלות, למשל מהספרה אחת. חשוב לזכור שלכל תיק נאמנות יש רצף קבלות נפרד. נלחץ שמו. נפתח בפנינו תיק נאמנות. בחלק העליון של המסך נוכל לראות את פרטי החשבון והיתרה. בחלקו התחתון בחוצץ תנועות חשבון נאמנות נוכל לראות את התנועות שנעשו בכרטיס עתיק ולבצע פעולות כדוגמת קבלות, משיכות וביטולים. להוספת קבלת נאמנות חדשה נסמן את החוצץ תנועות חשבון, ונלחץ על כפתור אוסף, ונבחר אוסף קבלה. נקליד את פרטי התקבול. חשוב לשים לב, במידה והמשלם אינו הלקוח, יש לשנות את שם המשלם כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים בנושא הנהלת חשבונות. נלחץ על הבא. להצגת הקבלה לפני ההדפסה, נוכל ללחוץ על הכפתור הצג לפני שמירה. להדפסה נסמן את האפשרות הדפס לאחר שמירה. נלחץ על סיום. בחזרה לחוצת תנועות חשבון נוכל לראות כי התווספה שורה של תקבול ויתרת הנאמנות השתנתה בהתאם. כעת נראה כיצד לבצע משיכה. נלחץ על אוסף ונבחר אוסף משיכה. נקליד את התאריך וסכום המשיכה. בשדה תיאור נקליד ציבת סיבת המשיכה. במידה ומדובר בצ'ק, נקליד את מספר ההמחאה ותאריך פיראון, ונבחר ביישות אליה היועבר סכום המשיכה ונשמור. נוכל לראות את תנועת המשיכה וסך הכל יתרה. לחיצה כפולה על שורת התקבול או המשיכה תציג בפנינו את פרטי המשיכה או הקבלה. במידה ונרצה לבטל תקבול או משיכה בתיק, נסמן את השורה המתאימה, ונבחר באפשרות בטל תקבול או משיכה. נאשר את חלון ההודעה. סטטוס הקבלה השתנה למבוטל, והתפספה קבלת ביטול בתיק. גם הפעם יתרת הנאמנות השתנתה בהתאם. נסגור את כרטיס התיק ונחזור למסך הראשי. נעבור לתפריט נאמנות. להצגת הקבלות או המשיכות שבוצעו בתיקים, ניכנס את תפריט תנועות נאמנות. ובחלון הסינון נוכל לבחור בשדה סוג תנועה, בין תקבול משיכה או להציג את כולם. תיק נאמנות נוכל להוסיף תיק חדש. בתיקי נאמנות נוכל להציג את תיקי הנאמנות במערכת, ובתפריט כרטסת נאמנות בתיקים נוכל להציג את יתרות התנועות שנעשו. זהו לבינתיים, למדנו כיצד להציג תיקי נאמנות ולנהל אותם. נפגש בשיעור הבא בנושא תיום